كاينه كل كل كل, كل دخل به يعني بوحدته خارج يعني ما شي واحد لوكي ما تجميع ديال المداخل وهذا اهم شيء كتلقى مثلا دائما كتلقى مثلا شي واحد عندو شي اجره في شي شركه وعندو شي شي المساله هادي زادت 13 يعني كاين اللي مداخل هذا اوتوماتيكومون غادي يطلع 38%. هذا النظام جديد المغاربيش اللي يوصلوا 100% في الجعلاش <تصفيق> حنا وقع التفريغ ديالو ملي كانوا كيتجوعوا كيطلعوا في هو كاين واحد واحد اللي هو في النطاق ديال عليه اللي هو مجموعه ديال مجموعه كانوا ديال التجاريه ديالهم صعيب عليهم انهم <تصفيق> فقط لان القصة التجارية كيفما كتعرفوها في من الاحيان تكون طالعه شي شويه يكون السيد مثلا 200 الف درهم طاح ثمانيه في الميه في كانت سهله دابا هو 20 في البيئة. يعني بغض النظر شحال عندك انت تكون 100 مية مليون اللي كان تخلص يلا فقط في, في الميه يعني شنو اللي مشى مشات 30 في البيئة. مشات وثلاثين في الميه مشات 38 في إذا الهاجس وذاك التخوف والصيغه اللي حنا كنا بين كنا كنتحرجوا على المواطن باش يشرحوا له كتجبر أنك عندك السيد جاي بايع على كتقول له 38% كتجي طالعه 34 طالعه 30 طالعه واحد تحفيظ اللي على الكل دونك غادي نحاول ندير ديال الشيء أنا غادي نحاول مر عليها طالما أنهم يتم لابل... بروجي ديال القبيله كاين شكون هما كيفاش كنا هما الناس اللي عندهم الحق يدخلوا في هذا النظام شكون هما الناس اللي عندهم ماشي كلشي عنده الحق لأن كاين الناس اللي عندهم محاسبه وكاين راه الساعه غادي يصيفط لهم كومبارتي ماي كاع الناس اللي هما خارج من هذا الاوريجينال ما عندهمش الضروه باش يدخلوا فيه دكا دونك ولكن كيبقى واحد العامل اللي هو مهم هو رنم مهمه هذا هو هو المعيار ماشي التفاف تينا ديال الشيفه الضافه ديال 2 مليون ديال بالنسبه للقطاع التجاره والصناعه والخدمات وكينه ديال 500 الف درهم بالنسبه للقطاع ديال لي سيرفيس قطاع قطاع الخدمات آل كانوا ديك ندخلوا في اذا عليه عندنا الحق نمشيو هذا ديال المساهمه اما كتدخلنا او كتخرجنا لو شي في ديال 2 مليون درهم ولو شي في الطافر على ديال 500 الف درهم دونك آه. إيه؟ هذا الشرط الاول هذا الشرط الاول الشرط الثاني وهو ديال التقييس الصحية هذه غادي نرجعوها كاين انبريق من بعد غادي بريزونتيوه ونشوفوا ديك الساعات نحاولو نعطيو امثله دار باش الى اي حد اللي كتمثل تمشي من 1000 من 1200 درهم قدر توصل ل 1200 حتى 14000 درهم وشي حاجه ديال المساهمه دكا دونك بالنسبه ال الموقع هذا ديال النظام ديال جوزافي اللي كان يطبق قبل هذه السنه هذه مع هذا النظام ديال المساهمه المهنيه يعني الموحده كنظن ان اهم ما يمكن انه هو اللي حاول نعطيه نعطيكم هنا بشكل موجز شنو آه دابا استثنائيا الاخوان الاخوان استثنائيا كاين بالنسبه لهاد السنه الناس ما عندتش رقم معاملات آه يعني باش نحطو هذه اللي كتركز عليها وكندير نسولينها من قرا الله يخليه <تصفيق> هاد العام هذا ما كاينش شي رقم معاملات اللي غادي يقدروا يحطوه دابا التصريح كي تدخل كتجبروا واجب كتجبر الاساس ديال الضريبه ها هو ورقم المعامله ماشي مصرح به لا محسوب بطريقه عكسية بمعنى بمعنى السيستيم كتقول له هذا السيد شحال خلص في السنه ديال 2020 و19 خلص هذا وكذا كيعطيك مباشره رقم المعاملات ديالو كيقول لك هذا السيد شحال خصو يكون عنده بمعنى رقم المعاملات نقدرو احنا ما نديوش فيه رقم المعاملات لان فوقاش غنديو عليه العام الجاي ان شاء الله دابا عاد ارجع لاباس دابا احنا كيما كيقولوا بما انه السنه الاولى هذاك الشيء اللي خلصته في السنه الخارطه هو هو هو هو, هو هو هو هو نفسه يعني كيتكون من الضريبه المهنيه والضريبه على الدخل العام والضريبه على الخدمات الجماعيه اللي كنصدر عليها حتى هي <تصفيق> بالنسبه <تصفيق> الضريبه على الخدمات الجماعيه لكن انت اللي كتملك المحل ماشي كريم كريم راه ما يقولكش لك لكن انت اللي كتملك عندي شريح ديالي كان كان كانت ديالي في ملكي كاين كتكون نظافه مهنيه هذيك النظافه 500 درهم ولا 400 ولا هذيك ولكن كتهنى أن شهر خمسه جايه وريقه يجي إي اياك فاش يقطعك الضريبه المهنيه جايه الضريبه الخدمه كيجي في هذا إذا ما على شكل سنوات وتفضي اولا على كديرها في 14 ربعه ديال ديال الدفعات هذا حتى هو في حد ايجابي دونك كينا جنيه ديال ديال الضرائب كلها انا, أنا كتاجر كانشي كندير داك رقم المعاملات اللي كنشوفو انا سرحتو و كندخلو كيعطيني اوتوماتيك الضريبه ماشي العكس دابا هاد السنه من الضريبه خرجنا خاطر المعاملات اللي ماعدناش ديال داك القدام هذاك غير باش كيقول فوالا رقم المعامله بغيتي نسي نهار جيتي تبغي شهاده ديال رقم المعاملات لان الناس كيجيو كيحتاجوها كتبقاو كتنقلعوا تدخلوا هاد الشهاده دونك اذا بالنسبه لي ما هاد السنه شي استثنائي هو انه الاساس ديال الضريبه هي الضريبه المهنيه والضريبه ديال على الدخل والضريبه على الخدمات الجماعيه بالنسبه للناس اللي كيملكوا اللي ما كينملكوش شي اكريه كيجيب وهذا هو الضريبه كاينه نقطه مهمه هو دابا ديك الساعه غادي نثقفكم حتى هي الطريقه ما كل واحد عنده واحد الخانه ديالو شحال عنده واش 4% واش 8 واش 12 واش 15 واش 20 واش غير دونك كيتشد المعامل ديالو ديال رقم واحد كيتشد رقم كيف تضرب 10% عوض اللي كان قبل كاين 20, 20 و 30 و 40% 10% بالنسبه للجميع ولكن على المعاملات بمعنى اخر نتوما اللي تقعدوا تتحكموا في الضريبه رقم المعاملات ديالك كتعطي كتحطوا شحال من حصه تاعتي كيقول لك بهذه الطريقه ديال شحال هذا حطيت هذا ها شحال من اجينه يعني هنا فين شنو الاتجاه دابا وصراحه شيء ايجابي انك كتشفف لي عندك انت هذه المعاملات عندك الضريبه انت تدخل المعاملات اللي كتشوفوا انك راه منطقي وانه اللي يمكن يصرح به Donc هذا حتى هو يمكن نعتبره شيء جيد أن غيولي غيولي في هو اللي كيدير هاد التصريحات ماشي ديك السلطه التقديريه اللي كانت عندنا كانت قبل كنجيو كنحركوا واحد واحد المهام اللي ما بين صفر فاصل الى 5% كيمشي 10 بمعنى باش نكونوا نوضح الامور وهذه فرصه هذه فرصة صراحة أنا سعيد أننا إن شاء الله يا ربي نحاولوا نقربوا وتولي واحد ديال الإدارة في البن مفتوحة طيلة من اثنين تاع الجمعة إذا بالنسبة لنا نرجعوا النقطة المعامل كانت من صفر فاصلة حتى العشرة كنت كنشوف التاجير مثلا في المدينة مروج مزيان كتقصوا المفتش مش في المعامل شحال يقدر يخلص الضريبه خصو يخلص مثلاً في شحال عندي من ت مليارات تدل له ت اولا أو للسقاة أو لش كنا مثلاً واحد الركض كت له واحد كان صراحه من باش شعر تكون تعطي داكشي مية في دائماً كيبقى واحد التقديريه دائماً عنده كنا كنحاول ولكن كتبقى دائماً أن التقديريه ماشي إذا ده بس عندكم عنكم تقديرية حاليًا. ما عندناش السلطة، نتوما اللي عندكم السلطة التقديرية هي الضريبة ديالكم، رقم المعاملة الضريبة قد وقد، عندك 1000 ها عند 2000 ها شحال اعطتك، حنا النتيجة، حنا كنوليو بحال تجينا النتيجة شحال هذا خلص هذا خلص وصافي، يعني ما عندناش واحد واحد الإمكانيات باش أننا هاد إذا نتوما اللي عندكم الكوف ديالكم بالنسبة للسيسالين العالمية اللي دار التقديم ديالها اللي دار ديال المنصة ديال سي لكن الايميسيون بروفيسيون يونيت كيفاش غادي يمكن نتوما تدخلوا ليها اصلا فواحد الطريقه حيت اللي مع الصعوبات هنا بشكل مستمر ما ووي وعي بأي مستجد ساعه بساعه كاين مستجدات كنتبعوا الاخوان اللي كيسقطوا كناهاش الموقع دابا اجد هاديك باش حنا عاوتاني كنكونوا كن ملي كتجيو عندنا كنعرفو راه كاين بالنسبه ال الالتزامات ديال التصريح التصريح الاجل الاجل هو ما تفوتش شي 31 في شهر ثلاثه بكل بساطه، منين كتجي 31 في شهر ثلاثه غنكتب <تصفيق> باب النقاشات الاخوان في الاخر بما فيه الكفايه غير نحاولوا نلتزموا بهذا الموضوع باش اكثر، دونك واحد 31 في شهر هذا كتصرح وكتختار كتدير, كتدير كروا في ذاك ديال غادي تخلص واش او لا بالعافيه او لا دونك في سياق ديال ما دابا الاكثر واحد من بعد ولا ما نظنش كاميرات هذا ما نظنش شيء فهمتي؟ لا يعني كيف تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى إنه دونك تمديد ان شاء الله حنا خدامين عليه كنتمناو ولا كاين شي وسع شي مسكينه شي صعوبات تقنيه للولوج للمنصات ديال سي بي كتجيو لعندنا باش نتوما تحيدوا داكشي ولكن هذه كنتمنى ما تكونش كثيرة كنتمنى دوز ظروف مزيانه هي انكم تشوفوا داكشي اللي حنا حنا كنصرفوا كل جهد باش نتاكدوا دونك هادشي اللي كاين دونك بالنسبه للتمديل حنا كنطالبوا به بالنسبه لاي واحد تبار شي صعوبه أنا ماي ما يدي يعني أي حاجة لي أنا هذا هاد هاد ديال 200 درهم اللي جا اللي جاتها القانون المالي الجديد هذيك بالنسبه ماشي المهنيه هذيك على الخدمات الجماعية بصفه عامه قل من 200 درهم راه صافي الاوات في بمعنى انا عندي واحد السقف فيه 70 متر ضريبه على الخدمات الجماعية كانت كتجيني 190 درهم وقفوها علاش موقع راه كتقبل شنو فاش كانت 100 درهم راه انا عارف بلاصتها كانت اللي عنده قل من 100 درهم مثلا ديك شي دار سكين أو في موقع ماشي مو كيما شي عنده من 100 درهم كيوقفوا السيستم كيخرجهاش كيقول لك درهم ما تقرش دابا داروا 200 درهم ما دونك 100 درهم ما غاديش تخرج وبالنسبه لهاد الحاله ديالنا ديال دي النظام هي المساهمه المهنيه الموحده عليها ان هذاك الرسم مهني مثلا انا أكريتا. كتلقى السيد نعطيكم مثال واضح كتلقى السيد عنده مثلا ساكن الفوق وعندو المحل ديالو خدام النجاره لتحت النجاره او لا اي نشاط هذيك ديال النجاره ديك, ديك, ديك القيمه ديال الاقار اللي هو مخصص للنجاره هذا عيدخل والسكنه ديالو راه مايدخلش حيت حتى هي عند النظر. عندها النظره كتكون واحد 200 درهم 100 درهم ولا شحال هذيك تخرج هذيك حيت عندها علاقه مع السكن واللي عنده علاقه مهنيه هذ كتخلص هي تودع على الضريبه على الضريبه على الدخل اللي هي في اساسا دابا المساهمه المهنيه اذا هذا الرسم هذا الجماعية؟ ونعاودها هنا اللي واحد يتكلف مثلاً أنا يعجبني الشيء هذا أن في كيلة فأمي إخاذ المزيد طالبين بس حسب المنزة. ان هذا الضريبه اللي غتخلصوا دابا مثلا اللي غتخلص دابا راه ما حنا في 2021 دابا كل واحد نتوما الاخوان كاع لكن كيقولوا مثلا حنا في 2021 يعني منتظم تجيء ديك الضريبه المهنيه والضريبه على خدمة المهنيه ما دابا في 2021 راه ما جيب هذه اللي ما يمكنش ما 2021 <تصفيق> لا جي ترجع للسنه تراها قديمة إذا جاتك 21 تباين، فهمتي؟ إحنا إحنا شوف، إحنا ما نقولوش راه سيستير إذا وقع فيه شي راه راه بالنسبة حسن، الله لا, لا باش أي نقطة، أي نقطة تاخذ، تاخذ، تاخذ، إذا بالنسبة هادوك الاخوان الصراكيل اللي جاتو واحد مجموعه جاوا عندي شنو عندهم عندهم خدمات ديال 1000 درهم في 500 يعني 1500 واقع هذا الموضوع واضح الاخوان هذا الموضوع ماشي في الاخر غادي ما ما يكون سي سي السيدين غادي هاد ال1500 الاقتصادي كاين اللي كاين اللي جاتو في قبل 2015 هادوك إعفاء إيه كلي يجي عند الإعفاء آه. كله إيه. علاش؟ علاش؟ حيت مجموعة الإخوان واللي خص كل واحد نتبع. في الإصلاحات ديال الحكومة الجدائية غادي يعرفها كان في 2015 جات المسامحة الضريبية بمعنى ذاك القطاع غير مهيكل اللي كان قديم وجا الإدارة في 2015 خصنا نحيدو هادو خصنا ما نحسبولوش هذيك الغرامات علاش كيقول لك غير آجي وما تخافش من حاجة إذا هاد آجي وما تخافش من حاجة حاليا جبلي اللي فيها فيها المسؤوليه ايضا المسؤوليه هذه الشمسه فوق 2015 استكثر التاورسي قانونيه ورسيكا هادشي عندنا الحين كيتكتب 1000 وكنقسمو على 1000 درهم كاين 500 درهم بحال هو كل على حسب الواحد هذا اذا هذه النقطه هذه هي هي عندنا الفروه عندي الإخوان جابوا لي هذه 1500 درهم كاين اللي زادت له لانه كان في 2015 قوه القانون ماشي درت فيها فارغ قوة القانون ولكن ما عرفناش يعطي تال كان ناوي يخلص ولا هادي 2015 تحت راه كانت المسامحة من فوق في 2015 كتبقى السلطة التقديرية يعطيك 1000 درهم على حساب هي كلها 50% دونك هذا الموضوع هذا ديال الغرامات راه صافي سيطلعها بس بحلو ما شاء الله انا سيطلعها أنا ما كانت تقصير تقصيرها بدل ما كانت تقصيرها بدل ما كانت تقصيرها بدل ما كانت ما كانت تقصيرها بدل ما كانت تقصيرها بدل ما كانت وجاوبناك كل باقي؟ باقي ولا ولد؟ ايوا صافي، وعطيني شوف، عطيني غير سميتو داك ان شاء الله في الاخر، في الاخر انا نتمنى <تصفيق> انا ما عنديش مشكل، عطيني كاع بحال دابا الحالة ديالك، غتعطيها لي غادي نشوفها لان هادي ما كتدخلش للأقل 38 الف ديالك 380 المليون وشيء، إلا وفيا كثير من الأحيان جاو عند الإخوان، تسائلوا كنقولو واش أجي أجي كنبقى غادي أتل بالاخر كنلقى بان عنده واحد الضريبه مهنيه اللي زادها دي تا 2016 ولا هذه ما عليناش حيت باش ما ندخلوش في هذا الديطاي هذا كله كتجي به يعني وكنشوفها لان هذه مساله واضحه هذه هاتف ما غاديش تطلب يعني مجهود كبير. انا لي عندي في البنك اللي عندكم تما قد لي تجيب لي هذوك هذا الموضوع هذا هذا سماك الله سي ابراهيم سي ابراهيم ابراهيم هذا الموضوع ديالك انا نخصص له مع ساعه نحسب طبعاً، صافي اه نحسب يلا احنا كنقولوا السيد درع 1990 و فيدلو دار طبيه طبيه طبيه تكميليه هاد ديال هاد ديال لام ها ديال التكميليه الصحيه هاد هاد باش نشرح لكم حتى في السرير اخر ساعه اليوم اخر ساعه اليوم انا في 12 نقول في 12 غادي نخرج من البيرو راه انا كنتبع المعطيات كل ساعه مشيت علقت شي اخوان كانوا عندهم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 ولكن يوم تبقى لان احنا في 2021 لا لا لا 2021 تكون عندك لا 2021 يعني 2020 لا تا في 2020 تخلص في 2021 منا إلى كانت حاجه تستافد دونك المقابل ديالها في 2021 لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لكن كان كاين شي تلاصق ديال مدير العماد الضرايب مع الضمان الاجتماعي شنو القراميد خصنا نطبقو الديكري لو كان كاين لا 2021 <تأكلم> <تأكلم> <تأكلم> لا بيهديني أنا غادي أخلص أزين إلا ولكن الله في الدرب حتى في حتى في الحضارة نأخذ ميتا اليوم خمس يعني ما استبدل، وما تقدر تفعل في هذا المكان استبدل. لا لا لا لا لا المنطقة الشيء. أن أن أن ولكن بالمنطقة بالمنطقة لا ما لا لا نقول هذه الله يجب الصحيه بالنسبه لينا بالنسبة لي أن يدخلوا صناعة من الملاغ كل واحد من الملاغ حردت كان كنظن على أنهم لا يستخدم فين في باقي الملاغ الساعة كينا مثلا مسابقه ديال على الهدام على اي كاين ولكن تفعيل الى واحد على, على كتقول آه أه لي تتق كي عليها كيما من الخارج دابا اللي كاينه اللي كاينه حاليا كاين العجز ديال الميزانيه ديال الدوله اللي القيمه ديالو 12.6 واش يعوضوا العجز بهذا الشيء لا لا اسمح لي اه لا لي شوف وا سي مصطفى كابراجا يوضحوا يوضحوا وجهه النظر ديال الاداره حنايا كنوضحوا وجهه النظر ديال المهنيين ناس, ناس متضررين حنا هو كيدافع على وجهه النظر ديال الاداره دي لانه ما صادقش على وجهه النظر ديالنا حنا وعلى واحد علينا واحد المجموعه الاجراءات لا واحد مجموعة قرارات إلا الدولة بغات تغطي على الشتاء ديالها بأننا حنا نخلصو مع العلم أننا حنا بيدنا حنا ثنيانين وحنا خصنا شكون اللي يعطينا في الساعة هادي؟ عاد نعطيهم الدولة حنا ما عندناش الدولة نقولو ولادنا عاد نعطيوها حنايا التغطية الصحية الناس ما باش لبلاصة هذا هادشي من الأخر الناس شهور ديال الضوء عليها عام ديال ولكن لدينا خاص أنا سحيله كتير سحيله كتير سحيله كتير كي كتير سحيله كتير سحيله سين فادو الجيوية، ما في القصر القصه هو الهريش خوتي ما يمكنش بكل وبكل ثقتي ما يمكنش ينادي ومن وما نجيش تلقاني في الشريعة، يطلع الجواب الا كان شي حاجه يعني ما لاش دونك انا عاايصح اسمح اسمح انا كاع صاحبو خوتي القصه ولا بحكم الشورى وبحكم بزاف ديال الامور دونك انا قادر انا هي جات اخر حصه في قلت لك لا انا غادي نمشي واش ما كاينش نتحدوا مع عمراد كاين نقاط اللي حاسم فيها بدا كنحسم فيها كاين نقاط اللي كنتسناو كما قلت لكم انا ساعه ساعه اشنو الجديد المستجد من عندهم سيساني واخا يلاه شي ساعه حاجه ما عرفوش يعني هما انهم سرقوا ديك مدير العمل الترابي عطوا ديال الشرعيه ما عنديش حقيقه في الشط بوانو ما نبقاش نقول فيها لا حتى حاجه باش اردت الموضوع الموضوع ان عليه ان اردت ان اردت بالنسبه اردت في اردت ان فيك أنا أو... أنا أو... أنا أنا أؤمن بالإختلاف ان أحب الشخص اللي اللي اردت ان اردت آه آه ما اردت ان هذاك اللي اردت لا لا ذيك اردت ان اردت هي هي ان اردت <تصفح> <ها> إيه انت بالنسبه احنا ما 31 كنا مع مع بكري مع الوقت انا حابين دابا ديالهم فهمتي واش كاين شي ولا شي غرامة ولا ما لا لا تفكر في النوم. مشيتي أنا كمصل الله صل. هاشم كريم هاشم كريم هاشم كريم. ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ نولوا وصلنا في هذا سي بي كتجيو لعندنا باش نتوما داكشي ولكن هذه <معنى برتفنت> كانت ما تكونش كثيره كنتمنى في جوج على زعما مزيانه الا أنكم لنا داكشي اللي داكشي دونك بالنسبه للتمديد حنا بالنسبه لاي واحد باش ماشي صعوبه انا ما يدياني الا بغيتو اي حاجه خصتو لي في لا على قال بالنسبه ماشي المهنيه بصفه عامه قل من 200 درهم راه صافي يعني لو تحددت بمعنى انا عندي واحد السفلي فيه 70 مترون طاربة على الخدمات الجماعيه كانت كتجيني 190 درهم وقفوها عايا يعني شنو وقع دابا راه كانت قبل شنو فاش كانت كانت 100 درهم راه ما عرفناش كانت اللي عنده قل من 100 درهم مثلا فيك شي دار صغيره وفي شي موقع ماشي وعندها قل من 100 درهم كيوقفوها السيستم كيخرجهاش كيقولوا 100 درهم ما تخرجش دابا داروا 200 درهم ما تخرجش داكوغ دونك 200 درهم ما غاديش تخرجش وبالنسبه لهذه الحاله ديالنا ديال نطام ديال المساهمه المهنيه الموحده هذيك كنأكد عليها دائما بان هذاك الرسم ديال الخدمات الجماعيه مهني راه كاينه عندنا مثلا انا نعطيك مثال كتلقى السيد انا نعطيكم مثال واضح كتلقى السيد عنده مثلا ساكن الفوق وعندو المحل ديالو خدام النجاره لتحت النجاره او لا اي نشاط هذيك ديال النجاره ديك القيمه ديال ديك اللي هو مخصص للنجاره هذا كيدخل والسكنه ديالو راه مايدخلش حتى هي عندها كتكون واحد 200 درهم ولا شحال هذيك تخرج حيت عندها علاقه مع السكن واللي عندها علاقه مع الضريبه على الدخل اللي هي في صورتها المساهمه طيب. اذا هذا الرسم الخاص بالجمعيه غادي ونعاودها كان سيستدا الصناعات في هنا شخصيه سلينا. سي سي سي حسن صافي هذا الموضوع لا, لا لا لا تقول للا لهم اللي لا هادشي هادشي هادشي هادشي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا واحد لا لا عندنا عندنا النقطة المهمة <تصفيق> سي حسن أن هذا الضريبة اللي عتخلصوا دابا مثلا هذا اللي عتخلص دابا رانا عتجيكم شي نقول احنا في 2021 دابا كل واحد أنتم الإخوان كاع التجار لكن كينتظروا كيقولوا مثلا احنا في 2021 يعني منتظر تجي ديك الضريبة المهنية والضريبة على الجامعية مهنية ما شيء؟ دابا في 2021 راه ما عادش جيب هذه اللي ما يمكنش راه مستحيل 2021 2021 <تصفيق> لا تجي ترجع السنة تجيبها بديله اذا جاب 21 تجي باين فهمتي احنا احنا شوف احنا ما غنقولوش راه السيستم الا وقع فيه شي حلول راه غنبقاوش را نصلحو را را را راه جاو عند بالنسبه للسي حسن الله يخليك الله يخليك خويا خصني باش اي نقطه اي نقطه تاخذ تاخذ تاخذ طبعاً. طبعاً. <شف> آه. بالنسبه للمسلمات هل الإخوان راكين لي جاتو هل هو جوانب جوانب هل هو جانب واحد مجموعة هل عندي جانب عندهم عندهم هل هو جانب درهم مياه هل هو جانب اخرس مياه هل هو جانب اخرس مياه هل هو جانب اخرس مياه هل هو جانب اخرس مياه الى اللي جاتو تف... قبل في 2015 هادوك اعفاء كلي يجي عندنا كله علاش علاش؟ حيت مجموعه الاخوان واللي خص كل واحد متبع الاصلاحات الجنائيه غادي يعرفها كان في 2015 جات المسامحه الضريبيه بمعنى ذلك القطاع غير مهيكل وقديم وجا الاداره في 2015 خصنا نحيدوه هادو خصنا نحسبو واش هاديك الغرابه علاش كيقولو دير اجي ما تخافش من, من جيبانية جيبانية حاجه اذا هاد اجي وما تخافش من حاجه حاليا جيبالي اللي كتحمل فيها المسؤوليه ايضا المسؤوليه هادو ماشي فوق 2015 كتكون واجبه قانونيه واجبه اجي عندي الحين قلت لك ولا درهم كنقسمو على 1000 درهم كيتخصم 500 درهم الحين هو كل على حساب واحد هذا اذا هاد النقطه هادي هي هاي عيدنا المفوض انا جاو عندي الاخوان جابو لي هاد 1500 درهم كاين اللي زادلو كل لانه كانت في 2015 قوة القانون ماشي فيها فارغ قوة القانون ولكن ما عرفناش اعطيتها 50% ولا في 2015 تحت من في 2015 كتبقى السلطة التقليدية يعني عندك 1000 درهم يا خمسين 50% هذا الموضوع هذا ديال الغرامات صافي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 ها وجاوبناك ولا باقي؟ باقي ولا موجود؟ ايوه صح، وعطيني شوف، عطيني غير إيه سميتو داك ان شاء الله في الاخر، في الاخر انا نتمنى انا ما عنديش مشكل، أعطيني كاع بحال دابا الحالة ديالك، غتعطيها لي يعني غادي نشوفها لان هادي ما كتدخلش للأقل 38 الفرة ديالك 380 المليون وشيء، إلا وفيا كثير من الأحيان جو عندي إخوان، تسائلوا كنقولوا واش أجي أجي كنبقى غادي أتل كان أن في الاخر كنلقى بان عنده واحد الضريبه مهنيه اللي زادها في 2016 ولا هذه ما عليناش اذا باش ما ندخلوش في هذاك الديطاي هذا كله كتجي به يعني وكنشوفها لان هذه مساله واضحه هذه ما غاديش تطلب يعني مجهود كبير هذا اللي كانت ديك البنت اللي عندكم قد لي خاطر تجيب لي هذا ديال الكارو هذا هذا اسمك الله سي ابراهيم سي ابراهيم اسي راي سي هذا الموضوع ديالك انا نخصص له واحد ربع على حسب صافي؟ ها هو على لقد واحد. من اجل الحظر الذي يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون من من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 اللي جات في التالي عطر في احنا 2021 لا لا لا, لدي لا بره بره في دا دا يعني لا حنا كنقول دابا يعني دابا انت مثلا انت في 2021 حتى في خلصتي مثلا راه عاد في 2021 قلنا كانت شي حاجة المقابل في 2021 لا لا لا لا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 لا في عندنا غادي نخلص 2000000 غادي لا على لا ولكن شوف قدر الله دابا هو اليوم تمصات يعني عيست صفر ومنتظر في هذا المنطق <متصفيق> آه. <متصفيق> لا صفر لا, لا. لا, لا. لا. لا المنطق كيقول انا انا حنا باقي عندنا تابو ديك اللي راه يوصل ولكن بالمنطق بالمنطق خاص صفر وراه ما كاينش في المنطق هذا لا عيست مش وبوي خلي هذه النقطه غير واحده النقطه صافي لحد نعم واخا خليك وش فيها التركيز باش كامل بالنسبه لهذه الخدمات الصحيه بالنسبه لينا حنا يعني اذا خلصنا المبلغ اللي كل واحد من شحال هذا الشيء <سؤال> على انه ما غانصرفوش حتى 2030 باقي لنا الساعه كاين مثلا مسابقه على على اي كاين ولكن الدفعي واحد على القاوله اللي سبق عليه كيما من خارج اه هاد داك اللي كاينه يعني اللي كاينه بحالنا كاين عجز ديال الميزانيه ديال الدوله مليار درهم واش العجز لا لا لا لي لي شوف مصطفى جا يوضح الاداره احنا ياكم ضحون جات نظر ديال المهنيين ديال المتسدين احنا ناس مصحين احنا ناس متضررين احنا هو كيدافع على وجه النظر ديال الاداره وحنا خصنا كل اللي يعطينا فهاد الساعه هذه عاد راه احنا ما عندناش دابا ولادنا على عطوه حياه التغطيه الصحيه الناس ما عندناش باش نمشي لبلاصه الصوغه ومال هذا هادشي هاد الجو الاخر هادو الناس كتوفا دا اللي عليها 10 شهور ديال الضوء والماء كاينه عليها عام ديال وهادي ماشي خاصها أنا هي كيداير صحيح كيداير بيها كي أه هاكا تايا لي كيداير لا لا دابا بلي هو داير لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كوفوكاسيون من لا لا لا سيمفانت قالوا لي شيئيا فرنساش نقصرو والهرايش خوتي ما يمكنش ابون بكل وبكل ثقتي ما يمكنش يناديني و ما نجيش تلقاني في الشارع يطلع الجواب إذا كان شي حاجه ولاني ما لا بون انا عايد اسمح لي اسمح لي اسمح لي انا كنحترمكم كوتي نقصرو والهرايش بحكم الشورى وبحكم بزاف ديال الامور دونك انا العباره هي تانز... آخر لكن كان اللي اللي كان كان اللي... كانت اخر وحده في لكن لها كاعلام انا غادي نمشي باش ما الامور كاين اللي فيها كنحسم فيها كاين النقاط اللي كما قلت لكم انا بساعه اشنو المستجد من عندهم سي سالم يلا يلاه شي حاجه ما هما على انهم صاروا العمل ما عنديش باقي متوصلت بوالو ما نقدرش باش ما نخش الموضوع اللي جيت عليه انا. داكور؟ دونك بالنسبه لهذه النقطه هذه كنحيد فيك انا انا انا اؤمن بالاختلاف انا احب الشخص اللي كيختلف معايا اما ايه ايه ايه ما كتعجبنيش علاش؟ هذاك اللي كيقول كي أه أه أه أه هذا كي لا تكون ذيك لا جيستيفي احسن ما هي هي ماشي جيستيفي يعني إحنا هنا باش إلا كاين شي في حاجة كنحاولو نتلاقاو نتلاقاو في النقطة اللي عندنا باش نتبقى. باش, نتبقى. باش, نتبقى. باش, نتبقى. باش نتبقى. يعني ما يعني كانت ما, ما يعني غادي كل لكنه لم يكن لدينا شخص عندنا ان يكون لدينا شخص يمكنه ان يكون لدينا شخص يمكنه ان يكون لدينا شخص يمكنه ان يمكنه ان هادو وغادي نمشي خاص انا عايز وياك حاجه تخطي كي انا <تصفيق> <تكلم> سين <تصفيق> <تصفيق> فادو الجيويه من فرنساش القصار والهرايش خوتي ما يمكنش ياقولو بكل لي وبكل ثقتي ما يمكنش ينادي مني ما نجيش تلقاني في الشريعه يطلع الجواب الا كان شرب يعني ما لاش دونك انا اسمح اسمح اسمح انا كنحترمكم خوتي فالقصور والهرايش بحكم الشوره وبحق بزاف ديال القره طب انا <تصفيق> العباره ديالنا هي كانت اخر في صفه العقد، قلت لها كاعلام انا غادي نمشي باش ما كاين نوضح كاين فيها، بدايه كنحسم فيها، كاين نقاط كما قلت لكم انا بساعه بساعه، المستجد من عندهم، سي وخا شيء حاجه ما عرفوش، اللي هو على انهم صاروا العمل ما عنديش باقي متوصلت بوالو ما نقدرش نقول فيها حتى باش ما نخرجش الموضوع اللي جيت عليه انا. داكور؟ دونك بالنسبه لهذه النقطه هذه نحيد فيك انا انا انا اؤمن بالاختلاف. انا احب الشخص اللي اللي كيختلف معايا. اما اه اه اه ما كتعجبنيش علاش؟ هذاك اللي كيقول لا تكون ذيك لا جيستيفي احسن ما هي هي ماشي جيستيفي. يعني احنا هنا باش ملي كاين شي خلاف شي حاجه كنحاولوا نخا في <تصفيق> المطعم باش ما نطولش عيدو وخلي سيدي في باب الواجب ديالو فيها يعني المسؤوليه دونك غادي يجيني يلا